Ο διπλός ορτασμός της εθνική Ανεξακτησίας και του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου διεξάγεται στην σκιά μιας μεγάλης εθνικής τραγωδίας. Το καθιστά ακόμα πιο απαραίτητο τον ουσιαστικό ιστορικό αναστοχασμό. Πώς θα μπορέσουμε να εμπνευστούμε από τους θριάμβους του έθνους του έθνου μας, πώς θα μπορέσουμε να διδαχτούμε από τις τραγωδίες σε αυτήν την μακρά πορεία διαρκούς προόδου του ελληνικού κράτους, του ελληνικού έθνους, του ελληνικού λαού. Σημερινή μέρα, όμως, είναι ταυτόχρονα μέρα γιορτής για τις ένοπλες δυνάμεις, Για τις γυναίκες, για τους οποίε και οι οποίοι παρέλασαν κρατώντας ψηλά την σημαία, πέμποντας ένα αίσθημα εθνικής υπερηφάνειας. Δεν πρέπει ποτέ να ξεχνούμε ότι η σημαντική πόρη ε, οι οποίοι κατανέμονται στην εθνική άμυνα για τα λάνα μας, για τα τάγκς μας, για τα καράβια μας προέρχονται από το ειστέρημα του ελληνικού λαού. Η νόμος απολύτως για να διαφυλάξουμε την εθνική μας ανεξαρτησία. Και ανεξαρτησία η οποία τελικά είναι προϋπόθεση για την κοινωνική πρόοδο, για την κοινωνική συνοχή. Χρόνια πολλά σε όλες τις Ελληνίδες, σε όλους τους Έλληνες, χρόνια πολλά στην Ελλάδα.